عملت ايه النهارده في النادي يا سلامه الحمد لله اه طب الحمد لله تمام <تصفيق> <تصفيق> شكرا يا مس انك قلتيلي يا سلامه ممكن تقولي ايه الدرجات اللي انت جايبها دي اصل بصي كان الامتحان ايه ايه؟ مش مهتم بدراستك، ما انت لو مهتم ما كانش زمانك جبت الدرجة دي، فاضل روح شفت النهاردة جبت كام في الامتحان؟ جبت كام يعني؟ جبت درجة وحشة زي عوايدك على فكرة انا جبت عشرة من عشرة شفت او زعل ومشى وانا مال انا؟ ما انت لو ما كنتش قلتله الكلام اللي انت لسه قايلهولو ما كانش لك ايه بقى انا عندي ماتش ومش فاضيله، عدي منه عدي منه عدي منه, عدي منه. يلا شوت بقى شوت ليه ليه بجد اروح شويه هو انت كل حياتك قاعد في حد في الكوره اما اروح أم بقى انام عشان اعرف اروح المدرسه بكره شوف شوف فالح اللي بنضارت دي عامل زي ابو حفيظه خير يا اولاد يلا كل واحد بقى يقعد مكانه عشان نبتدي الدرس ههه <تصفيق> شوف فالح الفلوحه اللي هو ما يدافع عن نفسه لا على فكره انا أعرف دفع عن نفسه كويس قوي لكن بنفس الطريقه اللي انت بتستعملها طريقه العنف وهتشوف شفت بقى كنت هعمل شكل باباجا يلا سلام سلام هنشوف بقى فالح الفلوحة ده هيدافع عن نفسه ازاي من غير ما يستخدم العنف يا ترى فالح هياخد حقه ازاي من سلامة وكمان هياخد حقه من غير عنف بعد ما سلامة ده مش بس زقه قدام صحابه كلهم وقال عليه ان هو ما بيقدرش ياخد حقه ده كمان اتنمر عليه وقال عليه عشان لابس نظارة ان هو شبهه بحفيزة تفتكبه هيعمل ايه ها مستنيين ارائكم واقتراحاتكم على البيتشي بتاعتنا وفي الكومنتات. هتقولولنا ازاي لو انتوا تعرضتوا الموقف زي ده هتعملوا ايه هل هتردوا بعنف ولا هتردوا زي ما فالح هيعملوا في الحلقة الجاية وايه هو اصلا اللي فالح هيعمله في الحلقة الجاية يخليه ياخد حقه بيه اكتر رأي حيبقى صح او اكتر رأي حيعجبنا له تهنئة كبيرة جدا على البيتشي بتاعتنا من اسرة يوميات سلامة ومبادره أي شاب